السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعي قناه ومتابعي ومتابعات قناه نيشان الحمد لله الامطار كتصب في المغرب وشتاء الحمد لله جايه باقي مازال الخير وبمناسبه هذا الامطار كان واحد الموضوع حاليا حول تقنيات الاستمطار الصناعي للامطار اللي غادي يلجئ يلجئ المغرب بها يلجئ واللي سبق السبق لانه استعملها في في بعض السنوات 1980 و وبالخصوص 96 واذا شنو هي التقنيه وكيفاش كاينه وكيفاش كدير باش انه تنتج لينا يعني تجيب الامطار هادشي اللي غادي نشوفوه في هذا تابعونا ولا تنسوا الاشتراك <تصفيق> الاستمطار الصناعي. المغرب يلجأ إلى تلقيح السحب لمواجهة قلة الأمطار. اتخذ المغرب حزمة من الإجراءات الاستعجالية من أبرزها اللجوء إلى تلقيح السحب أو ما يسمى بالاستمطار الصناعي ومنع سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب وذلك في إطار استمرار انحباس الأمطار ومن أجل مواجهة آثار الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها أو ستشهدها بعض مناطق المملكة. ويشتغل المغرب على برنامج الاستمطار الصناعي الذي يطلق عليه اسم غيث منذ سنوات ففي سنة 1984 وقع المغرب شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال وكانت أول تجربة في المملكة سنة 1996 وهذه العملية تبدأ في شهر نوفمبر وتنتهي في شهر أبريل وقد تتم أيضا في شهر أكتوبر والهدف الرئيسي من هذه العملية هو زيادة كمية الأمطار من 14 إلى 17% والاستمطار الصناعي تقنية تستعمل فيها مجموعة من المحاليل الكيميائية لتنقيح السحب مع اختيار الزمان والمكان المناسبين وأيضا نوعية السحب الملائمة هذه العملية تصهر عليها لجنة للقيادة التابعة للدرك الملكي، ويعتمد المغرب على الخبرة العلمية للمديرية العامة للارصاد الجوية التي تراقب الاقمار الاصطناعية والمرتفع على صوره، وتحدد الوقت والمكان المناسبين لتلقيح السحب. وتعتمد المملكة على طريق في عمليه الاستمطار الصناعي الاولى عن طريق استخدام الطائرات والمغرب يتوفر على نوعين من الطائرات الخاصه بهذه العمليه وتتولى القوات المسلحه الملكيه تنفيذ هذه المهمه فيما تعتمد الطريقة الثانية على المحطات الارضية، حيث يتوافر المغرب على ثلاث محطات ارضية، الأولى في الحاجب والثانية في أزيلال والثالثة في بني ملال، وتبعث هذه المحطات المواد الكيميائية إما عبر الصواريخ أو عن طريق تقنيات أخرى باتجاه السحب، ويتم التركيز على منطقة جبال الأطلس في هذه العملية. راكم المغرب اليوم تجربة كبيرة جدا كانت بدايتها في الثمانينات، والمملكة تسوق هذه التجربة لفائدة مجموعة من الدول الشقيقة والصديقة في القارة الإفريقية، والمملكة تقوم بعملية الاستمطار في موريتانيا والسنغال وبوركينا فاسو ودول أخرى. والاستمتار لا يمكن فقط من زيادة كمية التساقطات بل يمكن أيضا من ردع البرد الذي يسبب أضرارا لبعض المنتوجات الفلاحية إن الحديث عن الأضرار البيئي يستوجب العودة إلى تقارير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التي تتابع هذا الأمر باستمرار، وآخر تقرير لها حول الاستمطار درس حالة الولايات المتحدة الأمريكية بين سنتي 2005 و2009، وأكد عدم وجود أضرار على النباتات والحيوانات والإنسان، كما أن تحاليل مياه الشرب أثبتت أنه لا وجود لبقايا المواد الكيميائية المستعملة في التخصيب ويبقى حلا من الحلول الممكنة التي يلجأ إليها المغرب كل سنة ويتم الحديث عن هذه العملية هذه السنة بكثرة نظرا لما تمر به البلاد من جفاف وإلى جانب الاستمطار فإن المغرب يبحث عن بدائل أخرى والآن بات بإمكانه استغلال مياه الفرش المائية المالحة وتحويلها إلى مياه عذبة كما أنه لجأ إلى محطات تحلية مياه البحر على غرار محطة شتوكا ايتباع التي تعتمد كليا على الطاقة المتجددة وهناك محطة قيد الإنجاز في الدخلة والدار البيضاء وعرف المغرب منذ سنة 2015 تراجعا في كمية التساقطات المطرية وتعد نسبة التساقطات المسجلة هذه السنة أضعف منذ سنة 1981